ہمارے عروج کی بھی وجہ وہ آیت ہے ہمارے زوال کی بھی کلو جاتا ہے ہمیں درس دیا جا رہا ہے پولیٹیکل ہمیں درس دیا جا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ہمیں درس دیا جا ہے آرٹ آف وار کا وار اسٹریٹجی ہمیں درد کیا جا رہا ہے اکنامیکل ریفارمس کا جنہوں نے تین برآزموں پہ راج کیا ہے جب ساؤتھ امیرکا نارتھ امیرکا اور آسٹریلیا ڈسکورڈ ہمیں درد اور ہماری بھی بدبختی دیکھے کہ ہمیں ہی درد کیا جا رہا ہے ہمیں ہی درد کیا جا رہا ہے جنہوں نے درد کا سیکھا پڑھایا تھا کبھی کسی تو مجھے قرآن میں ایک آئے سے وہ مسئلہ حل ہو ہمارے وہ ہمارے زوال کی بھی کلی اصول اور قانون وہ ایک ہائر گھر برباد ہے حل مل جائے گا اولادیں نہیں ہے منفیت ہے وہیں حسد ہے دشمن دوست نہیں بن رہے دوست سجن نہیں بن رہے پوری دنیا کا حل ہے اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ وسلم نے وہ فوج کھڑی کی جنہیں مارا نہیں جاتا Still alive. اگر ایمان والوں پہ اللہ کی کوئی مرسی ہے اصول کوئی کوئی you اور قانون اور ضوابط اور خلیات اور جزیات کو کیسے مربوط کر کے ایک بھر سفا کھڑا کرے میں نے تجھے نبی بھیجا. اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہو سکتا میں نے تجھے نبی مین ان تم میں سے ایسا کلام کھڑا کیا میں تم ہی میں سے میں نے مزاج کھڑا کیا تم ہی میں سے میں نے ایک سماج کھڑا کیا اور تم ہی میں سے میں نے ایک رواج کھڑا کیا